السلام علیکم دوستو اشی ٹی وی میں آپ سب کا خوش آمدید آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسدان اس دنیا کو کیوں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن بٹن پر بھی کلک کر دیں یہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کی ہوئے ویڈیو سائنسدان یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ زمین کے ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے رہنے کے لیے کہیں اور جگہ تلاش کر لیں لیکن زمین سے اچھی کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی اور اس کائنات میں دوسری زمین یعنی ہمارے جیسے سیارے سے جیسا کوئی اور سیارہ موجود نہیں ہے اس کائنات میں سائنسدانوں نے بہت سارے سیارے دریافت کر لیے ہیں لیکن ہماری زمین جیسا سیارہ آج تک انہیں کہیں بھی نہیں ملا ایک دن موت تو ضرور سب کو آنی ہے لیکن آپ کہیں بھی ہو کسی جگہ بھی ہو موت نے آپ کو ڈھونڈ لینا ہے بہت سے سائنسدانوں نے موت کو پہلے بھی شکست دینے کی کوشش کیا اور لیکن اب بھی جاری ہیں لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت ہمیں آنی ہے انسانوں نے زمین کے علاوہ رہنے کے لیے جو جگہ تلاش کی تھی وہ چاند تھی لیکن چاند پر رہنے کا ماحول نہیں تھا یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی شکست تھی انسانوں نے اس پر بہت سارا پیسہ اور بہت سارا وقت لگایا تھا پھر بھی انسانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن انسان کی فطرت ہے کہ کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتا اور دوستو اس بار بھی ایسا ہوا کہ انسانوں نے ہار نہیں مانی اور انسان نکل پڑا ایک اور نیا سیارہ ڈھونڈنے کے لیے مارس ہی ایک ایسا سیارہ تھا جو رہنے کے قابل تھا مارس ہی ایک ایسا سیارہ تھا جس پہ زندگی کے اثار ممکن ہو سکتے تھے مارس زمین کے قریب تر سیارہ ہے اور نہ تو یہ سورج کے زیادہ دور ہے اور نہ ہی سورج سے زیادہ قریب ہے اسی لیے اس پر درجہ حرارت نہ تو زیادہ ہے اور نہ ہی کم ہے اسی لیے سائنسدان یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے لیکن انسان نے ابھی تک اس سیارے پر قدم نہیں رکھا لیکن بہت سے ممالک نے اس سیارے پر سیٹلائٹس بھیجے تھے جس میں امریکہ اور دیگر ممالک شامل ہیں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں ناسا کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار تیس تک ہم انسان کو ماس پر بیچیں گے حال ہی میں ٹیوٹر خریدنے والے ایلن مسک کا یہ کہنا ہے کہ وہ دو ہزار تیس سے پہلے پہلے ایلن مکس کا یہ کہنا ہے کہ انسانوں کی بستیاں ماس پر کیم کر لے گا اس مشن کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے ایلن مکس نے, نے ناسا کو شکست دینے کی سوچ رکھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون پہلے ماس پر انسانوں کو بھیجتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملتا